Це Сергій оброблює чергову мініатюру з янголом. Каже, в цій справі головне не лише техніка, але й витримка. Коли почав створювати мініатюрні картини, вже й не пам'ятає. Але станом на 4 січня їх уже орієнтовно 300, говорить художник. І для мене було цікаво перенести, як такої древній сакральній силу е, небесних заступників, захистників, допомогів. Е, ...современну життя, нинішній контекст, щоб це було близько людям, щоб відживити цю традицію. Каже, головна мета – поєднати релігійне та світське. В Миколаєві працює у підвалі, у невеличкій майстерні, облаштованій власноруч. Матеріалом для робіт слугують картон, полотно та дерево. Мініатюру середньою, такою, розміром в ладошку, або навіть менше, менше двох-трих днів не виходить... Приходять якісь нові ідеї, і вона може вирулити зовсім не в ту сторону, як ти її звичайно себе представляв. На ж роботи може знадобитися місяць. Все залежить від складності оформлення. Народився художник у Терасполі. Там і провів дитинство. Жартома говорить про вибір життєвого шляху. У п'ятому класі батьки дали два варіанти – малювати або танцювати. Учився в Одесі, в Грековці, а потім на останніх курсах увлекся духовністю, коріннями православства. Ми з друзями якось в це все так глибоко йшли, що, в взагалі, побросали училище, а вони стали монахами священників, а я йшов в іконописі. Раніше в творчому процесі використовував мінерали, але вже кілька років як змінив вектор. Як правило, я рисую акрилом, от акриловими фарбами сучасними красками. Так? І використовую і масляні краски, іноді темперні, іноді комбіную різні матеріали. Попри повномасштабну війну, попит на роботи не зменшується, каже художник. Ба більше, одну із картин вдалося продати на аукціоні в Іспанії, а виручені кошти відправити на благодійність. Художник один з Львова, пан Роман Опалинський, я пропонував таку ініціативу, я на фейсбуці це замітив, ну і відкликнувся. Тому робота продалася, відправила роботу. Вчора відправили ще дві роботи туди. От, скажімо, один із них якраз був от, подобний ангел. Станом на 4 січня Сергій працює ще над однією роботою для польського ксьонза. Каже, поляки дуже цінують український іконопис. За більш ніж 30 років праці в творчому доробку чоловіка вже приблизно тисяча робіт. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.